وا صاحبي السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير على خير اليوم في هذا الفيديو باش ما نطولش عليكم الهضره ونمشيوش بعيد ان شاء الله المهم. بغيتين نبارطاجي معكم واحد الفورماسيون صراحه اللي فريمون اه كيلقى فيها الطلبه مشكل صراحه لاول مره ان شاء الله ضيحه رجلهنا في فرنسا كيلقى مشكل ديال اه ديال ريزيرفاسيون ديال سيرتو ديال الكار مثلا ولا ترام اه عفوا ولا اه تران ولا ولا الكار المهم بلا ما نطول عليكم ولا ما نمشي لكم بعيد المهم غنعطيكم اسهل طريقه واوصل طريقه من في هذه الطريقه أه نقدر نقول حاجه واحده اللي صعيبه فيها وفيها بزاف هي كيفاش انك أه غتلقى داك الشخص مثلا اللي غير ريزيرفي مثلا شي واحد كتعرفو مثلا فرنسي دي ديال الكريزرفاسيون أه ديال ديال الكار أه ولا ديال شي واحد هو اللي خاصو أه مثلا يجي يهزك في المطار ولكن خاصه كانت عينك شي عائله وطوع شي واحد فيهم انهم انهم ما تنساش في مطار راه ديها احسن من باش نحيل عليك ديك الدهشة اللي ملي كتحطك ملي كتحط الرجل ديارك هنا في الدول الاوروبيه كنضرب عامه كنقصد لكم ان شاء الله واحد الابلكاسيون ماشي كندير الاشهار ديالها مي انا الضروره ديالها هي اهم حاجه عندي هاد الابلكاسيون هي بلا بلا كار كما غتشوفوها ان شاء الله هنا هاد لابليكاسيون كتحتاج الفيريفيكاسيون ديال النمره مثلا الا كنتي سافر المغرب مثلا شي واحد انه غيدير لك يشريك واحد النمره راه كيتعطاو مثلا موبيل ولا لي باراراتي تاع فابور في لي بر... طابه كتعرف اقرب غير يقلق في ديك في وي... التليفون ديالو واحد تدخل دي دخل... هاد لابليكاسيون كان شنو كنديروا مثلا فين, فين مثلا هنا في ايروبور ان الله مثلا اللومو كما انا نعطيكم اه انا كن دبا كنحاول نرسل لكم الفكره كيفاش غاتريزلي في لابليكاسيون من اورلي حتى لومون ابخا كتلقى بزاف واحد لايست بزاف تلقى فيها لاكارديان بل بلا بلاكار خاصه يعني كتلقى مثلا شي شخص نوجي جاي من من شارلي نورغول في الوقت انت اللي بغيتي وكيوصلك للبلاصه اللي بغيتي انسى هذه من جهه من جهه اخرى اللي بتركزكم عليها هي الفكرة ديال ان شي واحد خاصو يجيب لك ديك لاكارت اللي كتكون ان لو خاصي اكتبها لك ومن بعد غصو اسيفت لك ذاك الكود هذا هو الاهمية ديال هاد اه الابليكاتون وهنا فاش كاين المشكل الكبير وهدا هو اه وهدا نقطنا عصاب رادية الصعيبة في هاد الشيء نتمنى من كل شخص مجال الله انه يقدر شي واحد يديله هاد المهمة واللي ما كيعارش يقدر انه هو آه، نقدر نتعامل في هذه القضيه نقدر الى قديتو ما كانش عندي لو دومون دو بزاف نقدر نتعامل يتواصل معايا ان شاء الله في انستغرام ونحاول ندير مع هذه الفكره ما نقدرش غير نجيب له كارتون ان شاء الله من آه بارا ولا لايكاموبيل اون اون شفت هالو انه باشي اكتيفي لابليكاسيون للبعد اي ريزيرفي هو كما غتشوف ان شاء الله في تتمه هذا الفيديو المهم آه، ما غنطولش عليكم نخليكم شاده مع آه، كيفاش غتخل لابليكاسيون او نقول لكم توريه فراسكم انتوا فكره انها تكون نال يعجبكم نتلاقاو ان شاء الله ان شاء الله في فيديو اخر وفكره اخرى ان شاء الله المهم نكونين نحيكم نخليكم دابا مع كيفاش غات انستالي بلاكاسيون وكيفاش غدير ريزرفاسيون يلا تلاو لي المهم على فالمفصل في البارتي راحو نتطرق كيفاش غنقلب على بلاكاسيون وكيفاش غنستاليها وابري كيفاش غندير الريزرفاسيون المهم اول حاجه غادخل البلاي ستور من بعد ما ندخلوش على بلاي ستور غتبدا تكتب بلا بلاكار بلا بلاكار كو بلا بلاكار <كوكو> <تصفيق> <بلا بلا <كار> سيسا دونك هادي هي لا هادي هي لابليكاسيون هادي موليز لي يمكنك كتدخل لي انفورماسيون ديالك الفوطو ديالك كيصيفط لك واحد كود فيريفيكاسيون بالنمره ديالك اوكي هاد النمره راه ما بقاش خدامه أه ب جيميل ديالك خلاص باش يوصلك الكاس لي انفورماسيون ديالك المهم بخي اللي كتمشي مثلا كتمشي وي تريزيرفي بار اكزومبل الريزيرفيو من من مطار اوبور ديال شارلي دو مثلا في باريس او par exemple le Mans، université le Mans، université le Mans، c'est ça، ok؟ donc quand andiro، quand andiro، par exemple، je change pas بالنسبة نديرو مثلا الا جينا نشوفو غلقاو هنا في بلاصة كاين حداش و هنا شحال من طونوبيلا شحال من واحد كيما كتشوفو هاد البارتييا شحال من طونوبيلا كاينة هي سبعة و من بلا بلا كار من كار غيكون هنا كيعطيكم الموان شير و هنا تيكون البلو شير الموان شير هنا داير كيما تشوفو ربعة و تسعين و هنا البلو شير داير سبعتاشر اورو مي كيما كتشوفو هاد البارتييا البرتقالية الا شيا هنا الفوق هنا بارتييا برتقالية هاد باري حدا هاد الكولو البرتقالي تيعني بأنه بعيد هنا خضر كيعني كي بأنه قريب إلا كان في الوسط كيعني كي بأنه قريب شوية فهمتي يكون فاتو على عشرة كولومتر ملي كنفوتو على عشرة كولومتر كيوصل <hesitation> أه... تايكل هداك البرتقالية كيوصل كي لبارتي تا تروا باري اكزومبل غانهودو مثلا غيز. لي غيزنا من شهر لي دوك نشوفو واش كاين شي ملي كيكون كي باري اكزومبل هذا سيكون كومبلي فهمتي راه عامر مبقاش أنا كيتريز كي بهذا كومبلي كومبلي فهمتي هادو راه عامرين عامرين عامرين آه غنمشيو نشوفو شي شواهد زعما اللي آه هنا مكاين حتى واحد فهاد النهار اللي آه كيكون قريب شي مرة ساعة باغي زومبل نمشيو نشوفو مثلا نديرو شي بارسي خرى نديرو مثلا نديرو ايرو بور ديال <hesitation> نديرو آه آه ايرو بور د اورلي آه فيغ لومونيفرسيتي لاميم دات لاميم باساج دونك نشوفو واش نلقاو شي واحد مثلا لي يكون خضر باش نفهمو ليكم اشنو كاين أه هنا لحد لهنا مكاين حتى واحد ها باغ هذا صفر يكون ها باغ اكزومبل هذا، هذا راه دير 13 اورو هاد البنت هي خضر ولكن ما غاتدخلنا لومو غانشوفو لدخلنا دخلنا لي زانفورماسيون ديالها، كتشوف بعيدة على با على على لايروبو راه بسمها تكون المونت غاتكون قدية قريبة لك، ولكن ما غاتدخلش غاتوصل لك هنا لومو كيما تشوف 5.6 كيلومتر غاتكون بعيدة، بالنسبة لواحد الحاجة كتمشي تدخل لي زانفورماسيون ديالها الشخص واش ديجا أنه سور واش شحـ واش أنه كما كتشوف هنا السيدة كيعطي لي ديالها عندها لانه الناس جوج يشاهد هذا الكيف كتشوف هاد ايميل لانه هاد كيفن وهاد ايميلي يكون هذا الكيف يجب ان يكون هذا الكيف هذا هذا ديال ديال, ديال, ديال الناس را اه را كتعطيها كاسات كاسات هذا البيس الاخضر كما كتشوف هنا دابا مثلا هنا دابا هاد البنت نمشي ندخلوا لافي ديالها داك ديالها غنلقاو هنا اكس لو 14 المره وجوج بيان. هذا علاش لابليكاسيون انها درت لها هاد التوشيه الخضراء فهمتي بان التيفيريفاس بان راه راه بون كوناتي كون سي مزيان كيدير كون كيدير المهم داك دي التخربيق ديالو السياقه كي ديالو كيديرها مزيان فهمتي دونك سي سا كتدخل باريزونبل نقول لكم كاندير ريزيرفي هنا كدير هنا كونتوني باري زومبل الشخص شخص كدير كتريزيرفي هنا كتدخلي كوردوني بونكارد ديالك تق تق العالم او كتبيي بار بار بار كارت سيس اوكي دونك هذه لابليكاسيون جينيرال نتمنى انا هاد الفيديو ينال اعجاب ديالكم ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر مهم نكون نحييكم صورو لي فراشكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المهم نسيت ما قلت لكمش على القضيه ملي كتخلص باركاط راه ابخا راكي كونتاكتيك داك البيرسون لي ريزيرفيسي عنده. اوكي دونك okay. خاص النمره ديالو ولي كوردوني ديالو يمكن لك بيه به وتحد مع الموقع فين غنتلاقى به ولكن ما كتبان النمره ديالو حتى كتخلص يلا خوتي طلعولي فراكم هاد الفكره راني نسيتها عاد بقى تذكرتها